اقبلت شمس الفضاح ولها اقمار تدور صفقوا يا اهل الفرح وقفوا لاغلى الغوال مرحبا يا ام عبد الله هلا يم البدور مع بناتك طلتك كلها سحر وجمال مرحبا يا ام عبد الله هلا يما البدور مع بناتك طلتك كلها سحر وجمال مع بناتك طلتك كلها سحر وجمال إقبلت أكبر... شمس الفضاء حولها قمر تدور صفقوا يا اهل الفرح اقبلت اقبلت شمس الفضاء حولها قمر تدور صفقوا يا اهل الفرح مع بنات طلتك كلها سحر وجمال مرحبا يا ام عبد الله هلا يوم البدور مع بنات طلتك كلها سحر وجمال ليلنا بالنور شاع وزاد النور نور والقمر من شافة عن مهمته استقال هذي عبد ام عبد الله في جمالك في وصوفك وفي كل الخصور يا سليله النشماء ووافينا الشبور الرجال اللي يشيلون الاحمال الدقايق <تصفيق> عن يمينك قمره كانها من اصلحوا لابسه فستان فرحتها في احلى اللياه رب الطرف المهاوي ولا فيها قصور الجديله اللي على مسانها عتم اللياه كامله يا وها وشله الجمال والخوات رقوا الطفو احلى من الزهور ما لهند الحسن والطيب والرقه مدال قولوا ما شا الله عليهن قولوا ما شا الله عليهم وسموا يا الحضور فارقات بالحلا بين ربة الجمال بس منهم سلاطين هذه العصور الجبيل اللي اجبر بينا الفعال والختام الله يدي ما السعاده والسرور يا عسى افراحك تبقى على مر الليالي يا عسى افراحك تبقى على مر الليالي اقبلت أكبر اقبلت شمس الفضا حلت هقمر الجديد صفقوا يهلوا الفرح وتهللوا النوار مرحبا يا معبد عبد الله هلا يما البدور مع بنات سحر وجمال مرحبا يا ام عبد الله هلا يم البدور مع بنات طلتك كلها سحر وجمال ليلنا, ليلنا بالنور شاع شع وزاد النور نور والقمر من شافك عن همته استقال هذي يم عبدالله ام عبد الله ام عبد الله فيك تحتار جزلة السطور مالك في وصوفك وفي كل الخصام يا سليله النشماء ووافينا الشبوك الرجال اللي يشيلون الاحمال الثقال <تصفيق> عن يمينك قمره كانها من اصلحوا لابسه فستان فرحتها في احلى الليالي ربي بطرف المهاوي ولا فيها قصوف الجديله اللي علمتها أناها عتم اللياك كامله يا بنت طابوا احلى من نفسه ما منه انت الحسن والطيب والرقه مثال قولوا ما شاء الله عليهم قولوا ما شاء الله عليهم وسموا يا الحضور بارقات بلحلا بين ربات الجمال نسل منهم سلاطين هذه العصور والختام الله يدي ما السعادة هو يا عسى الأفراح تبقى على مرة الليال يا عسى الأفراح تبقى على مرة الليال, يا أفراح, الليال يا أفراح, أفراح العروسي الليال هذه النسخة للاستماع فقط